حرم الله سلام يا مهدي ما بقينا انتو غنايه هذه ضربه صاروخيه وهجوم مضاد عم بيعطل كل اجهزه الفيروس تاعولهم. زماني زمان معشوقي I'm gonna go the next